من الفوائد العظيمه للحجامه منتجه للكورتيزون الطبيعي المسكن للالام والالتهابات. منتجه لهرمون الاندروفين ويقال له هرمون السعاده فيها تسليك لاورد والشرايين المحتقنه بالدماء كحالات الدوالي وغيرها تعالج كذلك تنميل القدمين واليدين تعالج الروماتيزم والام الرقبه والاكتاف وتيبس المفاصل والشلل تفيد مرضى السكري من خلال تحفيز البنكرياس. تعالج المشاكل النفسية التخلص من الكسل والخمول والإحساس المستمر بالتعب. تحلل المشاكل المتعلقة بالنوم كالأرق. تعالج أمراض ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول والدهون الضارة بالجسم. وتوصف لعرق النسى والنقرس. ضبط عمل الدورة الدموية إثارة رد فعل الجسم عن طريق التشريط وتحفيز الدمار تسليك مسارات الطاقة الين واليانج لزيادة حيوية الجسم تقوية مناعة الجسم بإثارة غدة الفيموس ومن الأبحاث الحديثة في فوائد الحجامة أنها تؤدي إلى تحفيز المودد المضادة لأكسدة وزيادة الكورتيزون الطبيعي بالدم وتقليل نسبة البولينا بالدم واخيرا فان الحجامه تقلل من نسبه الكوليسترول الضاره وترفع نسبه الكوليستروليال النافع